مرحبا ترحيب به الجو العليل والحفل نور بما تعنا عنا يا هلا باللي غلاه ما بد ما له فيه جايت أهل العز فيها شموخ ومفخره جئت أهل العز فيها شموخ مرحبا ترحيب عين ذم الجوا العليل والعلي نور دمان وفي عنا واحفرى يا غلا باللي غلا وما بذله مثيل جيد أهل العز فيها شموخ ومبخرة عزوة اهلك يا نور ظهر ما يميل والمجد من فعلكم تاج عز ومبخرة ايه يا محمد اصيل ومن جابت اصيل اشتركوا ياض صلوا على محمد شفيعنا هذا السبيل النبي اللي اليوم الحشر ذكره نذكره